Редбул в цьому році, за моїм скромним прогнозом, буде другою в чемпіонаті за підсумками всього сезону. Вона витягне цей сезон. Але у команди є одна фундаментальна проблема – це мотор. Іронія долі в тому, що саме мотори і мотористи Рено прагнули змін в регламенті саме на користь 16 літрових турбомоторів. Інакше вони погрожували піти із чемпіонату. Плюс не прийшла б Хонда, яка в наступного року буде мотористами Макларен, і, можливо, пішов б і Мерседес. Таким чином, Фіа були змушені йти на такі зміни, по суті, і мотористи майже ультимативно поставили за мету піти на шлях ближчої технології до звичайного дорожнього автомобіля. І ось саме Рено чомусь цьому році зробили найслабший мотор. У них проблема не тільки з потужністю, у них проблема із усією функціональною установкою. Силової, яка знаходиться в боліді, це і батареї запасу енергії, це і рекуперація енергії. Електроніка працює не оптимально. Система IRS яка дає додаток у потужності 160 кінських сил на кожному колі, 33 секунди можна це використовувати. Це серйозна додача і все це працює не оптимально. Саме на болідах і з моторами Рено. Red Bull не виняток. І те, що зараз команда Red Bull виступає так, як вона виступає, це велика заслуга усього технічного департаменту команди, адже вони розпочинали цей сезон з тестів, на яких вони були одним із найслабших взагалі. Тобто здавалося, що команда буде п'ятою, шостою серед команд в чемпіонаті і навряд чи вище стрибне. Вони вже зараз за швидкістю претендують на друге-третє місце. Серйозний прогрес. Я думаю, що цей прогрес збережеться до кінця сезону. Команда вже неодноразово показувала, що вона вміє розвивати свою техніку все далі і далі. Якщо Renault зможе як мінімум зробити мотори стабільнішими, а я думаю це станеться, тоді на деяких трасах навіть у Red Bull буде шанс виграти гонку. Траси мають бути повільними, з великою кількістю поворотів. В першу чергу це Монте-Карло, потім це Угорщина. На цих трасах, я думаю, що у у Фетеля може бути навіть перевага для того, щоб боротися за перемогу. Там, де потужність мотору не відіграє важливу роль. Але на усіх інших трасах у Red Bull не буде шансів проти Мерседес.